Máša ja stará, starú ja mamku mam Sverbujúť na vojnu, zohabite ju mam Mámko moja stará, si týl Že nička ho porubala na moj šablička. keď skonička padu šablička za